אחרי שתפתחו פרופיל לינקדין ותמלו את כל הפרטים הנדרשים אתם יותר ממוזמנים לעזר בשירות חינמי ויעיב של המרכז לפיתוח קריירה בו אנו מסיים לכם לתאב את פרופיל הלינקדין שלכם נתאם לכם פגישה עם LinkedIn לינקדין שתעבור יחד איתכם על הפרופיל ותסייע לדייק מנוחים מקצועיים, רשת קשרים, נתונים אישיים ועוד לתיאום פגישה יש להיכנס לתחנת המידע לסטודנט, לגלול מטה לאזור של המרכז לפיתוח קריירה, ושם נבחור באופציה של קביעת פגישת שדרוג פרופיל LinkedIn. אנחנו מחכות לכם!